Prin tef nesculanțează nucleară, e foarte posibil să avem remaniere. La doar două luni de la investire, guvernul de s-ar putea confrunta cu o remaniere. Cel puțin acesta este zvonul care circulă pe culoarele guvernului. Vizacea ar Ministrul Economiei, Danuandruce, Cel al Energiei, Anton Anton, Ministrul SNTI, Sorina Pintas, sublinierei Cel al Transporturilor, Lucia Nova. Social-Democratul Codrin Fnescu a vorbit la Antena 3 despre posibilitatea ca mai mulți minți subliniere să plece din executiv în perioada următoare. Vă da-i seama ce eu fac toate eforturile să îi lau colegii din guvern. E greu să i lau pe unii. În ultima oară s-a decis ce remarierile se facă la decizia premierului Diorica Dencio. De ce a intrat la remanierii ministrul Sănătății pentru ce în fiecare zi ne face comunicat. Este foarte greu să scoi, în evident, anumite lucruri pe care le face guvernul, a spus Codrin Tefnescu. Întrebat dacă ar putea sau nu să fie remanieri în guvern, Codrin Tefnescu a spus ce este foarte posibil. De cealaltă parte, premierul Viorica Dencil a încercat astăzi să calmeze spiritele, subminieră i a informat vehement zvonurile. Această informație legată de remanierea guvernamentală este total întemeiat. Dar ce nu am avut absolut nicio discuție legată de remanierea guvernamentală a sublinierei, a subliniere acum a fost specificat de ce cei doi presubliniere din ci ai coaliției de guvernare. domnul Liviu Dragnea, sublinierei domnul celim Popescu ericeanu, o evaluare a min subliniere trilor se va face în cadrul coaliției de guvernare. Nu a fost făcut nici o evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere subliniere, infirmă această subliniere tire, a declarat premierul Dencil, aflat într-o vizită în judecul în